Vítejte v tvoření. Dneska si vyrobíme červíka v listu. Budeme potřebovat žlutý a, a zelený papír, tavící pistoli, černou fixu, zelenou fixu, červenou fixu, růžovou fixu a tušku, Nůžky a žiletku. Vezmeme si žlutý papír a tuškou na něj nakreslíme list. Když to máme nakreslené, tak si to vystřihneme. Když to máme vystřížené, tak si to otočíme a Vezmeme si černou fixu a nakreslíme tam takový ty žíly. Když to máte nakreslený, tak to odložíme, vezmeme si zelený papír a nakreslíme si tělo červíčka, který bude vypadat jako takový zaoblený vlastně čtvrt. Když to máme, tak to vystříhneme. máme, tak si vezmeme vlastně zelenou fixu a uděláme tam čáry. Máme, tak si vezmeme davnýcí pistoly a slivpíme to takhle k sobě. Když máme hotové tělíčko a slepené, tak si vezmeme tušku a na zelený papír nakreslíme takový oválek jako hlavu, takovou bramboru. Když to máme, tak si vezmeme nůžky a vystřelňeme to. Když to máme, tak si vezmeme černý fix nakreslíme mu očička a pučku. Teď, když to máme, tak se vezmeme červenou fixu. Tak se vezmeme červenou fixu a nakreslíme nosánek. Tvářičky. Teď si vezmeme zelený papír a veztěme takový dvě dva proužky a dvě kolečky jako ty Takže jsme měli obě dvě ty kedla stejný a přehneme si papír, když jdeme dělat ty kroužky, aby oba dva kroužky byly úplně stejné. Tak, teď si vezmeme tavnou pistoli a k obom, a k oboum tykadlu k kroužek. A tak vezmeme dávičku a přilepíme mu to k hlavičce. Když to máme udělanou i tu hlavičku, tak ji přelapíme v těličku. A když máme hlavičku přelepenou k těličku, tak si vezmeme tavečku, ze spoda mu tam dáme takhle tavející pistole a přelepíme to. A takhle budeme mít červíčka v tak. tak ahoj!